Per una colla de veïns d'herbúcies planten unes oliveres que produiran d'aquí 150 anys? Perquè fa cents d'anys que està allà. És dir, ostres, és que això ja hi era abans i serà després que jo no hi sigui. Som salar d'herbúcies i fem el suc de les olives de salar d'herbúcies. Recuperar el cultiu de l'olivera dintre del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny comença amb un inventari de veritats antigues i quan determinem l'olivera ens diuen que és autòctono d'aquí. Trobar una cosa que havia desaparegut de la memòria de la gent d'herbúcies va ser un xoc, va ser una emoció, però quan analitzem el seu oli ens diuen que és un gamma alta. Vol dir que és un oli molt bo, molt agradable, molt aromàtic i molt saludable. Tu et menges una torrada amb salada d'herbúcies i ja està, no fa falta res més.